لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه بتطلع الشارع الشارع 10 متر المدخل بتاع الشارع اتمنى لكم مشاهده المزيد من ال... ودوت المطبخ وديت اوضة نوم ودوت الحمام وديت اوضه النوم التانيه وديت براكون صغيره بتطلع على مدرسه نصر الدين ايه مدرسه نصر الدين